Sú spívam, smutno neveselo. Spívam, sú spívam, smutno neveselo. Plače moje srdce, odjal u vento. Plače moje srdce, odjal Veselo Plače moje srce Poča ljubek Plače moje srce